Καλημέρα σας. Στην προσπάθεια από το γραφείο τύπου και πληροφοριών καταβάλει όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού στην Κύπρο. Ε, για όλα όσα αφορούν τον uh, κορονοϊό, ε, είχαμε την ιδέα να καλέσουμε κοντά μα την ε, κυρία Τζόγκουρου, ε, κλινική ψυχολόγο του Μακάριου Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μπορέσει να μα δώσει κάποιε χρήσιμε πληροφορίε για όλου του γονεί ή όσου προσέχουν τα παιδιά αυτό το μήνα που θα πρέπει να περιοριστούν στο σπίτι, ε, όσον αφορά είτε δραστηριότητε ή πώ να προσεγγίσουμε τα παιδιά από θέμα ψυχολογία. Η κυρία Τζόγκουρου εργάζεται, όπω έχω πει, στο Μακάριο Νοσοκομείο στι υπηρεσίε Υγείας, παιδιών και εφηβών. Να σας καλωσορίσω κυρία Τόγκρου. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ε, θέλω να ξεκινήσω ίσως α, λίγο, αν μπορείτε να κατατάξετε τα παιδιά σε ηλικιακά groups. Ε, τα ηλικιακά groups είναι τα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολική ηλικία. Ε, τα παιδιά της δεύτερης σχολικής ηλικίας που είναι οι πιο μεγάλες τάξεις του δημοτικού και μετά μπαίνουμε πλέον στην εφηβή. Υπάρχει διάφορα στον τρόπο που θα προσεγγίζουμε την κάθε ομάδα, δηλαδή κάτω των 8-9 μέχρι τα 12 και μετά. Ε, υπάρχει διάφορα ε, στον τρόπο που θα εξηγήσουμε στα παιδιά στο τι είναι ο κορονοϊός. Ε, είναι σημαντικό να παρέχουμε στα παιδιά εξηγήσεις, επεξηγήσεις κατά τρόπο ακριβή, που όμως να ανταποκρίνεται σε αυτόν που λέτε, στο επίπεδο αντίληψης που έχουν με βάση την ηλικία του. Ε, αν θέλετε να δώσουμε και κάποια παραδείγματα, για παράδειγμα στα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας, που αφορά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ε, είναι σημαντικό να μιλήσουμε με πολύ απλά λόγια, ε, ίσως να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες μεταφορές ή κάποιες προσωποποίησεις, mm -hmm. προκειμένου να τους δώσουμε να καταλάβω τι είναι ακριβώς ο ιός και πώς μας επηρεάζει. Για παράδειγμα, μπορεί να τους πούμε ότι ο ιός αυτός είναι ένα πολύ μικρό ανθρωπάκι, που μπορεί να μην το βλέπουμε με τα μάτια μας, να μην μπορούμε να το δούμε, όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσα από το σάγιο μας, μέσα από την ανάσα μας, ε, όταν αγγίξουμε κάποιες επιφάνειες, ε, και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι όταν εισέλθει ε, στο σώμα μας τον το ανθρωπάκι, μπορεί να μας κάνει να ρωτήσουν. Μπορεί να μα κάνει να ρωτήσουμε με βίχα, με πυρετό, με να δυσκολευόμαστε να αναπνέουμε. Δηλαδή, εξηγάμε τα συμπτώματα και το τι τα μπορεί να πάρουμε εάν κολλήσουμε αυτό τον ιό. Ακριβώ. Και είναι σημαντικό να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν πιο ελαφρά και κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν πιο βάρια. Στα πιο μεγάλα παιδιά μπορεί να δώσουμε περισσότερε πληροφορίε, όπω το τι σημαίνει να είσαι φορέα του ιού, να είσαι ασυμπτωματικό φορέα ότι ένας ασυμπτωματικός φορέας μπορεί να τον μεταδώσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Δίνουμε δηλαδή περισσότερα στοιχεία okay. και δίνουμε και περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πόσο αυτές είναι πιο ευάλωτες ε, από αυ σε αυτήν την ασθένεια. Πώς προσέχουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι τον παππού και τη γιαγιά. Α, ε, ακριβώς, ε, ακριβώς. Και σίγουρα τα πιο μεγάλα παιδιά θα χρειαστεί να ακούσουν και περισσότερα πράγματα για τις συνέπειες. Ότι κάποιοι ανθρώποι μπορεί να στους βαριά, μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτούν και ότι πιθανόν σε κάποιους ανθρώπους να επέλθει και ο θάνατος. Με για πιο μεγάλες ηλικιακέ ομάδες. ομάδες. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν τα ωφέλη του περιορισμού, τη αποχή από τις δραστηριότητες και το κλείσιμο των σχολείων. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω, διότι τα παιδιά αυτήν τη στιγμή βιώνουν μια πολύ πολύ απότομη διακοπή από τη ρουτίνα τους και αποκόπτονται από αναπόσπαστα μέρη της ζωής τους, όπως είναι οι φίλοι τους, είναι το σχολείο τους, είναι οι δραστηριότητε τους. Κάποια παιδιά έχουν χάσει, έχουν ματαιωθεί παραστάσεις ή εκδηλώσεις για τα οποία προετοιμάζονται για μήνες. Αθηδικές δραστηριότητε, διαγωνισμοί, θέατρα, γενέτα, τα γενέθλια τους, τα πάρτι τους. Οπότε αυτόν έχει μια μεγάλη ματέωση για τα παιδιά. Οπότε για να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν αυτήν την ματέωση, αλλά και να τα υποβοηθήσουμε να προσαρμοστούν σε αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων για όσο διάστημα χρειαστεί, ε, χρειάζεται να τους προσφέρουμε ε, έτσι, λεπτομερείς εξηγήσεις ε, για τα ωφέλη ε, αυτού του περιορισμού. Και μπορεί στισίες. να είναι τα ωφέλη που μπορείς να εξηγήσεις έναν παιδάκι 6, 7, 8 χρονών γιατί ξαφνικά είναι περιορισμένος μόνος του στο σπίτι χωρίς τους φίλους του. Ναι. Μπορεί να τους εξηγήσουμε ότι πάλι χρησιμοποιώντας γλώσσα που να, που να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους αλλά μπορούμε να τους πούμε ότι ε, αυτός ο ιός που τώρα σε αυτή τη φάση είναι εχθρός μας μπορούμε να τον εξουδετερώσουμε με το να μείνουμε στο σπίτι μας για να μην περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνει δύναμη. Mm -hmm. Στα πιο μεγάλα παιδιά πάλι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο που να τα βοηθήσουν να καταλάβουν. Είναι σημαντικό όμως να εστιαστούμε στα θετικά και στα όσα έχουμε να κερδίσουμε από αυτά τα μέτρα τα περιοριστικά για να μην χρησιμοποιούμε απειλές, ή να παραθέτουμε τα όσα αρνητικά μπορεί να μας συμβούν γιατί με αυτόν τον τρόπο να αυξάνουμε το άγχος και δημιουργούμε ένα αισθήμα αναμπηλής στα παιδιά που δεν το θέλουν. Μια διπλή ερώτηση, κυρία Τζονγκουρου, αν μου επιτρέπετε. Πώς μπορούν να περάσουν δημιουργικά τα παιδιά στο σπίτι ε, το χρόνο τους, πώς μπορεί ο γονέας να συμβάλλει σε αυτήν την δημιουργικότητα, αν θέλετε, έτσι ώστε για να μιλήσουμε απλά να περνά η ώρα. Ναι. Λοιπόν, ε, καταρχήν να πούμε ότι είναι σημαντικό όπου είναι και όσων είναι δυνατό, ε, είναι καλά οι γονεί ή οι κύριο φροντιστέ να μένουν τα παιδιά σε αυτό το διάστημα του περιορισμού. Είναι σημαντικό να μεταδώσουν τα παιδιά ότι ναι, δημιουργήθηκε αυτή ή οι κύριοι φροντιστές να μένουν με τα παιδιά σε αυτό το διάστημα του, του περιορισμού. Ε, είναι σημαντικό να μεταδώσουν στα παιδιά ότι ναι μεναι δημιουργήθηκε αυτή η δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι και μια ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί και να κάνουν και κάποια πράγματα τα οποία, υπό την πίεση των υποχρεώσεων καθημερινότητας, προηγουμένω που μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να κάνουν. Ε, στα παιδιά και κυρίως στις πιο μικρές ηλικίες, η, η διατήρηση μιας ρουτίνας και μιας οργάνωσης της ημέρας δημιουργεί έναν αισθήμα ασφάλειας. Οπότε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει χρονός ελεύθερος ή δεν θα υπάρχει χαλάρωση, είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια σχετική οργάνωση της μέρας του παιδιού. Ε, τα γεύματα του ή οι ώρε του ύπνου είναι καλά να παραμείνουν σταθερές, όπως ήταν και πριν. Ε, το, οι πρωινές ώρες, στις οποίες το παιδί εφητούσε στο σχολείο, είναι καλά να αφιερωθούν σε δραστηριότητες που να έχουν να κάνουν με τη μάθηση. Mm. Ήδη κάποια σχολεία άρχισαν να στέλνουν υλικό στο σπίτι, οπότε το πρωί μπορεί να είναι μια ώρα που το παιδί με το φροντιστή του μπορεί να απασχοληθεί με το υλικό αυτό ή μπορεί να απασχοληθεί με κάποια άλλη δραστηριότητα που να έχει ως στόχο ε, τη μάθηση. Δεν θέλουμε σε αυτήν την περίοδο ο γονιός να γίνει ο δάσκαλος, ούτε να βάλει τον παιδί, να το υποβάλει μάλλον σε έναν καταπιεστικό πρόγραμμα, είτε επανάληψη είτε κάλυψη τη ύλη. Για τις επόμενε δύο ώρες είσαι μόνο σου και διαβάζει μαθηματικά, τούτον το πράγμα... δεν τέσσεριξ. το θέλουμε τούτον το πράγμα να γίνει. Ε, Επανάληψη και μάθηση μπορεί να γίνουν και μέσα από εναλλακτικέ δραστηριότητε. Στη διάρκεια τη ε, μέρα, πέραν από το εκπαιδευτικό κομμάτι, μου, με το οποίο πιο σωστό ίσως να είναι να ξεκινάμε τη μέρα μα, όπω ήταν και συνηθισμένα τα παιδιά, ποιε άλλε δραστηριότητε μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσα στο σπίτι από του γονεί μαζί με τα παιδιά του. Mm -hmm. ε, λοιπόν, πέρα από το μαθησιακό, η υπόλοιπη μέρα μπορεί, ένα στοιχείο που μπορεί να εμπεριέχει είναι η ανάθεση υπευθυνότητων στα παιδιά, πάλι ανάλογα με την ηλικία του. Ε, υπευθυνοτήτων που να αφορούν τον οικοκύριο. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στην ετοιμασία ή στο σερβίρισμα του γεύματος ή των γευμάτων. Μπορεί οι γονείς να επιλέξουν να ετοιμάσουν μαζί τους έναν πιο περίπλοκο ή πιο ιδιαίτερο γεύμα, που πιο παλιά ε, να μην είχαν την ευκαιρία να το κάνουν τόσο συχνά και που αρέσει στα παιδιά. Ε, μια καλή ιδέα είναι η οργάνωση ή η διακόσμηση κάποιων χώρων του σπιτιού που πάλι δεν είχαν τον προηγουμένω. Ε, το, η φροντίδα του κήπου, για παράδειγμα, είναι, αφορούν δουλειέ του νοικοκυριού στι οποίε μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά όλων των ηλικιών σχεδόν τη οικογένεια. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν ποικίλε ιδέε για δραστηριότητε που μπορεί να γίνουν με τα παιδιά προκειμένου να περάσουν τις επικοδομητικά το χρόνων του. Πάλι θα πρέπει να επιλέγουν ανάλογα με την ηλικία αλλά και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού. Δεν θα του επιβάλλουμε κάτι που δεν τα ενδιαφέρει. Και είναι σημαντικό ε, να υπάρχει μια εναλλαγή μέσα στη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, δραστηριότητες που απαιτούν κίνηση, είναι καλό να αλλάζονται με δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση ή που απαιτούν άλλες γνωστικές δεξιότητες. Και αυτές με τη σειρά του μπορεί να αλλάζονται με δραστηριότητες που μπορεί να επιφέρουν την ηρεμία ή τη χαλάρωση. Αναγνώσεις να Ναι, να υπάρχει μια ποικιλία. Ε, μέσα στη μέρα, ούτω ώστε και το επίπεδο εγγρήγορσης των παιδιών να εναλλάσσεται, να μην είναι συνέχεια σε ενέργεια, για παράδειγμα. Ε, πιθανές δραστηριότητες, πέραν από τα παιχνίδια που τα παιδιά διαθέτουν, υπάρχουν στο εμπόριο και τα διαθέτουν τα παιδιά και τα χρησιμοποιούν, μπορεί να είναι ε, η ανάθεση στα παιδιά να οργανώσουν μια μικρή θεατρική παράσταση ή να χρησιμοποιήσουν έναν άλλον ταλέντο που έχουν, έναν μουσικών όργανων ή αν έχουν ταλέντο στο τραγούδι και να ετοιμάσουν κάτι να το παρουσιάσουν στου γονεί και η οικογένεια να κάνει μια ειδική βραδιά ε, για, αυτόν το, για αυτόν το θέαμα. Μπορεί οι γονεί με τα παιδιά να γράψουν ένα δικό του παραμύθι, να το εικονογραφίσουν ε, με στόχο να το κάνουν κάτι άλλο μετά όταν θα πάψει ο περιορισμό. Οι κατασκευέ με ένα κυκλώσιμα υλικά που υπάρχουν στο σπίτι, πάλι ναι. Καλή ιδέα που μπορεί να απασχολήσει διαφόρων ηλικιών παιδιά. Ε, το λογοτεχνικό βιβλίο φυσικά. Ε, υπάρχουν ευκαιρίες μέσω του διαδικτύου για εικονική περιηγήση σε μουσεία mm. ή σε αξιοθέατα διαφορών χωρών που μπορεί οι γονείς να το ψάξουν και να το κάνουν με τα παιδιά τους. Ε, η γυμναστική, είπαμε, για όλη την οικογένεια βοηθά και όπου είναι εφικτό ε, κάποια εξόρμηση σε εξωτερικό χώρο όπω είπαμε, πριν μέσα στα πλαίσια ε, τα κατάλληλα. Τώρα, πολλοί γονεί έχουν την, το άγχο να, να οργανώσουν στο έπακρον τη μέρα, των παιδιών, να, να μην βαριούνται και ούτε Να πούμε ότι είναι σημαντικό να μπορέσουν τα παιδιά να εξεύρουν τρόπους για να διαχειριστούν ελεύθερο χρόνο που πιθανόν να προκύψει ή αισθήματα βαριεστιμάρας ή μοναξιάς που επίσης πιθανόν να προκύψουν. Είναι πολύ σημαντική η δεξιότητα για έναν άνθρωπο να μπορεί να διαχειριστεί τον ελεύθερο του χρόνο και να δικαιούται να βαρεθεί, και να, να βαρεθεί <laughs> και να βρίσκει τρόπο να το αντιμετωπίσει ε, και να μην χρειάζεται πάντα έτοιμε λύσεις και δομημένες λύσεις. Ε, οπότε, αφού μας σε δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ας βοηθήσουμε τα παιδιά να την αναπτύξουν και αυτήν τη δεξιότητα. Ε, από αύριο, 17 του Μάρτη, πάρα, ε, πάρα πολλοί κόσμοι θα εργάζεται από το σπίτι. Ε, πώς μπορούν οι γονείς, ενώ θα πρέπει να είναι μπροστά από τη δική του αν θέλετε, οθόνη του κομπιούτερ ή του λάπτοπ, να περιορίσουν την, ή να σταματήσουν την υπερβολική χρήση της τηλεόρασης ή των ηλεκτρονικών Πεχνιδιών στα παιδιά τους και να περάσουμε τα παιδιά, γιατί δηλαδή δεν μπορείς να τους πεις πει, το εντελώς, στην αξιοποίηση τη ηλεκτρονομικής επικοινωνία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να, να τεθούν μέσα στον προγραμματισμό και στη χρονοοργάνωση της μέρας. Μπορούν να τεθούν, πάντα σε πλαίσια ελεγχόμενα. Μια καλή λύση, ε, την οποία τα παιδιά μπορεί να εκλάβουν και ως δίκαιη λύση, είναι να επικρατήσουν ήδη οι που Ισχύει και πριν στην οικογένεια, όταν τα παιδιά πήγαιναν σχολεία. Να μην αυξήσουμε δηλαδή τι ώρε. Να μην αυξήσουμε. Αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε στα παιδιά που μπορούν να το κάνουν είναι επικοινωνία με του φίλου του μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση. Mm. Δηλαδή, έναν παιδάκι του δημοτικού μπορεί να μιλήσει ή να δει το φίλο του ε, μέσα από κάποιε εφαρμογέ. Πάντα υπό τον έλεγχο των το γονιών. Γιατί ενισχύουμε mm. για τι κοινωνικέ του επαφέ. Ε, κάτι το οποίο τους ανακουφίζει και τους αρέσει. Ε, Κιες μπορεί να είναι οι αρνητικές επιπτώσεις αυτού του περιορισμού, στη συμπεριφορά των παιδιών ή ακόμα και στις σχέσεις μεταξύ της οικογένειας, δηλαδή από παιδί σε παιδί, από τα παιδιά προς τους γονείς ή προς το φροντιστή τους. Ναι. Ο, ο φυσικός περιορισμός πάντοτε και η στέρηση της ελευθερίας γενικότερα του ατόμου ε, έχει ως επίπτωση... Τη δημιουργία συναισθηματική φόρτιση στα άτομα, τη δημιουργία νευρικότητα, ευερεθιστότητας, ε, που αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν εντάσει και προστριβές μεταξύ όλων των μελών τη οικογένεια, είτε των παιδιών μεταξύ του είτε των το γονιών μεταξύ του. Πώ τι χειριζόμαστε, αν Είναι πολύ σημαντικό να οι γονεί να έχουν κατανόηση αυτών των επιπτώσεων, ότι προέρχονται και ότι είναι επιπτώσεις του φυσικού περιορισμού. Οπότε χρειάζεται να τις αντιμετωπίσουμε με υπομονή, με κατανόηση και με νυφαλαιότητα. Το να καταφύγουμε σε τιμωρίες ή να καταφύγουμε σε φωνές ή να καταφύγουμε σε έτσι, απόλυτα μέσα πειθαρχία σε αυτό το διάστημα δεν είναι βοηθητικό, διότι κανένας δεν αντιδρά έτσι γιατί θέλει να είναι άτακτος ή γιατί θέλει να είναι δύσκολο κτλ. Είναι σημαντικό οι γονεί όπου μπορούν να εναλλάσσουν τους ρόλους τους, να μην ασχολείται μόνο ο ένας με τα παιδιά, αλλά όπου μπορούν να κάνουν μικρά διαλύματα και μικρήν απομόνωση ο ένα από τον άλλο για να παίρνουν δυνάμεις. Ε, χρειάζεται... Φυσική άσκηση στο σπίτι. Η φυσική ε. άσκηση στο σπίτι είναι πολύ σημαντική και αν και όπου επιτρέπεται και σε εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή, μια οικογένεια μπορεί να ασχολείται με την ποδηλασία ή με το περπάτημα, Μπορεί να πάει σε ένα μόνο πάδιν τη φύση να κάνει μια βόλτα. Χωρί να φέρουμε το αντίθετο να αποτέλεσμα, να συνοστιζόμαστε πλέον στα πάρκα ή στι παιδιά χάρη στι ναι, ναι, εξωτερικέ. Ναι, ναι, ναι, όπου είναι εφικτό, πάντα... εννοείται πάντα ε, μέσα στα μέτρα που επιτρέπονται. Αλλά το να βάλει μια οικογένεια ένα πρόγραμμα γυμναστική στο σπίτι μπορεί να είναι και πολύ διασκεδαστικό και αστείο για τα παιδιά, αλλά ε, βοηθά όλα τα μέλη να εκτονώνονται. Και ανησυχίε μπορεί να εκφράσουν τα παιδιά κυρία Τζόγκορου σε σχέση με αυτόν τον αποκλεισμό και τις επιπτώσεις του ιού, σε περίπτωση που προκύψουν οικογένεια, στο οικογενειακό περιβάλλον ή, στο, ή σε φιλικό περιβάλλον. Ναι, ε, μπορεί να εκφράσουν ανησυχίε σε σχέση με την υγεία και των ιδίων, ε, αλλά ε, τον παππούδων, γιαγιάδο, τον οικείο του προσώπων και φόβο για επερχόμενο θάνατο. Είναι σημαντικό χωρίς να δίνουμε ψευδείς καθησύχασμού να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα παιδιά μεταφέροντάς τους ότι και η οικογένειά τους αλλά και ολόκληρη η κοινωνία λαμβάνει μέτρα και κάνει ό,τι μπορεί για να προστατέψει και τα ίδια και τους ικιούς τους ότι τα νοσοκομεία μας είναι κατάλληλα επανδρωμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που θα αρρωστήσουν. Μπορούμε να του δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία ότι είναι σπάνιο να αρρωστήσει κάποιο, παρότι υπάρχει όλο αυτό στην ατμόσφαιρα, είναι σπάνιο κάποιο να εκδηλώσει σοβαρά συμπτώματα και ότι είναι ακόμα πιο σπάνιο κάποιο να πεθάνει από αυτόν τον ιό. Ε, μπορούμε να του πούμε ότι οι καλύτεροι επιστήμονες στον κόσμο αν αυτή τη στιγμή εργάζονται πυρετοδός για να μπορέσουν να βρουν μια θεραπεία ή έναν εμβόλιο για αυτόν τον ιό, έτσι να δώσουμε μία ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ε, αλλά κάποτε και τα παιδιά ανακουφίζονται όταν τους δώσουμε να καταλάβουν ότι μέσα από τη δράση των ιδίων, μέσα από τα μέτρα που, στα οποία και ήδη συμβάλλουν, μπορούμε να προλάβουμε αυτήν την κατάσταση και να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Αναφερθήκατε προηγουμένω στο πώ οι πρέπει να αναλάσσουν τι δραστηριότητε ή τους ρόλους μεταξύ τους. Ε, αν και δεν είναι ο δικό σα τομέα expert, κάποιε έτσι συντελεστέ συμβουλέ προ του γονεί για, για τη μεταξύ του σχέση, η οποία πιθανώ να επηρεάσει τα παιδιά. Ναι. Δεν είναι... υπάρχουν, σα διακόπτω, υπάρχουν ναι. πάρα πολλά ανέκδοτα πλέον κατά πόσο θα αυξηθούν διαζύγια. Ναι. Ε, βλέπουμε στα κοινωνικά δίχτυα να υπάρχει έτσι ένα αστείο μεταξύ, το οποίο μεταξύ σοβαρού και αστείου μπορεί να, να επικρατήσει τόσο βαρόν. Τελικά, εάν ναι. δεν διαχειριστούμε ναι. και οι ίδιοι πλέον τι σχέσει μεταξύ μα, Ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά, γι' αυτό σα ρωτώ. Ναι, συμφωνώ ότι μπορεί να μην είναι και τόσο αστείο, διότι οι άνθρωποι σήμερο, στη σημερινή εποχή δεν είναι συνηθισμένοι να περνούν τόσε πολλέ ώρε μαζί. <laughs> Γενικά, υπάρχουν ζευγάρια που δεν συναντιώνται σχεδόν καθόλου στη διάρκεια τη μέρα. Ε, τα παιδιά σχεδόν ποτέ δεν είναι στο σπίτι, γιατί έχουν πάρα πολλέ εξωσχολικέ δραστηριότητε. Οπότε οι γονεί από εκεί που είχαν και μικρή επαφή, λίγη επαφή μεταξύ τους, αλλά και πολύ έτσι μικρή εμπλοκή στην φροντίδα των παιδιών, τώρα ξαφνικά βρέθηκαν με άπλοντο χρόνο και όλοι μαζί. Ε, νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε κατανούν αυτό που είπαμε πριν, ότι ε, οι δυσκολίες που θα προκύψουν αυτήν την περίοδο είναι αποτέλεσμα ε, του περιορισμού, και αυτής της δοκιμασίας που περνούμε, οπότε να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα συνεχιστεί ε, και μετά. Ε, είναι σημαντικό οι διαφωνίε και οι εκνευρισμοί των γονιών να λύνονται όταν κλείσει η πόρτα και όχι μπροστά στα, στα παιδιά. Στα παιδιά. Ε, και, και αυτό που είπαμε πριν, να μπορούν να, να παίρνουν διαλύματα Δηλαδή μια στιγμή που ένας θα μπορέσει να βγει, να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε, να, να το ξεφύγει κάνει. λίγο, να ηρεμήσει, να μην ξεσπάσει μέσα στο σπίτι ε, και μετά να δώσει την ευκαιρία στον άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ε, θα επανέλθουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον κοινό μας. Το γραφείο TV πληροφοριό θα συνεχίσει αυτή τη ροή πληροφόρηση για όποιο θέμα θεωρήσουμε ε, ό,τι μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε ε, συμπολίτη μα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.